السلام عليكم اليوم بعلمكم كيف تشحنون من روبلوكس بطاقات جرير بطاقات جرير او بطاقات اب ستور طيب الشحن طريقة الشحن مش عن طريق اللعبة لا نروح عن طريق الموقع الموقع الشركة اللي على الانترنت روبلوكس دوت كوم تروحون جوجل البحث حق الانترنت وتحطون روبلكس دوت كوم طيب يطلع لكم الشركة موقع الشركة هذا احنا احنا بنبحث في سفاري ولا في كروم حق البحث نكتب Roblox.com تطلع على طول أول ما نكتبها في جوجل تطلع لنا أول وحدة نختارها طيب اخترناها اخترناها شو يطلع لنا اللي هنا جت تطلعتها أول وحدة Roblox.com طق عليها كليكت طيب طلعت هذا الموقع الشركة هذا الموقع مش اللعبة نفس التطبيق لا هذا الموقع طيب نروح هناك في هنا بطاية هنا نكتب على ريدمي نطق على ريدمي يقول لا أدخل أدخل حسابك أول وش حسابك أنت نحط الحساب حقنا اللي في اللعبة اللي هو مثلاً حنا لمار اندرسكور علي نمبر فور طيب إذا خلصنا الخطوة هذه حقة الباسورد واليوزر نيم حق نفس اللعبة تحطونه هنا في الموقع لأن عشان يروح حق الاكونت حقك حسابك أنت عشان نحط الفلوس بحسابك لازم تدخل هذا حسابنا احنا ندخل على القائمه اللي على اليسار هذه آه قائمه طويله هناك اللي خطوط اربعه صغار او ثلاثه نختار اخر شيء ريد جفت كارد كارد بعدين card. نروح ريد مي هذه اللي على اليمين اللي على اليمين ريد مي طيب بعدين يجي هنا يقول انتر بن كارد حط الرقم اللي عندك في البطاقه اللي على اليسار هذا اوكي اذا حطينا الرقم اللي هنا خلاص نقول لها نضغط على اللي تحت هذه ما اشوف انا بزين نضغط عليها السوده ذي وخلاص تدخل في الحساب يصير اوكي بعد ما نخلص نقول له حولها لحسابي في الروبلوكس تضغط كونفرت تو روبلوكس الحين نحط نحط الرقم العادي اللي شرينا من البطاقه هذا هو قاعد نعبي الرقم بن كود طيب Mm -hmm. You got me? Yes. Look at Bama. I'm flying the, the pet and I'm going to ride it. Okay. I'm busy. Okay. لما امي قالت لي الفيديو هذا عشان كيف يشحنون. صديقتي التحقق الحين هذه حقه التحقق التحقق هذه يقول يختار البطاقات مثلا اللي عليها ارقام في بعض او اختار الصور اللي فيها درج اللي فيها كذا هتحقق يعني عادي بعدين يقول بعد ما خلص التحقق نقول كونفرد تو روبلوكس يعني حول الفلوس دخلها في الروبلوكس الحين يعني دخلت في الحساب حقي بس ما دخلت في اللعبة لازم نقول كونفرد تو روبلوكس هذي اللي صار اللي تحت اللي حقه البين كود الثانية خلاص الحين يقول دخلت في حسابك طيب الحين دخلت في حسابي ودخلت في convert الحين الخطوه اللي تحتها كونفرت تو آه روبلوكس يعني حول الفلوس من الحساب حقي الى روبلوكس السود هذي اللي على اليسار اللي تحت طويله الزر خلاص بكذا نشحنة البطاية. شوفوها فوق هنا تحصل الرصيد على اليمين فوق هنا اليمين آخر شيء تدق عليها. يبين لك الرصيد دخلت في الرصيد ولا لا. باي باي. باي باي